ما يعيش على قطاع الصيد البحري ما يلهز جزء من السكان رقم مهم ولكن حنا كنطرحوا باش هذا الرقم هذا يطلع ويخدم لنا مجموعه ديال ديال الساكنه ديالو يلعب الدور ديالو كما يجيب داخل النسيج الاقتصادي المغربي المغربي دونك بالنسبه للموارد ديال الصين. ديال الصيد الموارد ديال الصيد ماشي الموارد اخرى عندنا موانئ عسكريه وتجاريه موانئ ديال الصيد كاين 22 بناء الساعة 4 دور 16 على مواد الاطراسي، وكاين يسمى بنقط التقليدي في محاولات الرفع من الاجتماعي والاقتصادي خاصة واحد الصيد التقليدي، عندنا 40 نقطة التفريغ مجهزة على أنتم كتعرفوا أولا المغرب فيه مركز ديال الصيد، 150 مركز كتصيد بواحد الطريقة اللي هي غير منظمة، المغرب في سياسة ديال هذا القطاع. بناء 40 نقطة تفعلهم مجهزة في هذا القطاع الصيد أن 150 كلها غادي تتبنى في التقليدي، بالنسبة للأنواع الصيد أه... ل... ل... ل... ل... اللي كاين الصيد التقليدي والصيد الساحلي والصيد بأعلي هذه هذه، بعض المؤسسات الصيد البحري كاين يسمى بالمكتب الوطني للصيد المكتب السوق راه عنده واحد النظام خاص به راه ماشي غير داكشي طالق دا دا دا شويه راه النظام كاين الناس مختصين في هذا المجال كاين اسمو معهد البحث السياحي هذا المعهد ولا عنده المعهد ولا عنده مجموعه ديال ديال المراكز ديال ديال البحث اللي كيدير البحوث ديالو آه على الساحل المغربي وهو اللي يقول لك راه حالولوجيا فخصتفون و حتى يقول لك ديال الحوت راه نقار غادي نقار خصنا نحافظوا عليه و حتى الفنان هذا المجمع قبل <تسجيل> ما نوصل للبحر تدمر، خصنا نديرو مجموعة ديال الإجراءات، هو راه عنده مجموعة ديال المراكب وأخيرا جا واحد المركب اللي فيه آخر تجهيزات ديال ديال ديال البحث العلمي في قطاع السيدات في إطار مسمى التعاون بالتعاون المغربي، فيبان كاين مسمى إدارة السر الويكاند الوطني للموانئ، راهي الله يبقي راه كاين في جميع الموانئ هي اللي كتهتم ببناء الموانئ والنظافة ديال الموانئ وكذلك التجهيزات اللي كاينه داخل الموانئ البحريه الملكيه والدار الملكي كنتم عارفين الدور دياله شنو هو كذلك المندوبيه ديال الصيد البحري اللي كتطبق السياسه ديال, ديال الوزاره وهي اللي كتنظم القطاع وكاين غرف الصيد المؤسسات ديال التكوين المغرب الحمد لله احنا عندنا 14 مؤسسه يعني هذا في الحقيقه فقر للمملكه باعتبار ان جميع السواحل المغربيه هي فيها آه كتلقى فيها ياما مركز التأهيل المهني ولا معهد تخصص البحر في بن عائش عندنا عندنا معهد ديال التكنولوجيا السين البحر، دونك شنو البحر خمسه المراكز المهني الموارد الرئيسيه كاين سمكه سطحيه صغيره في في كي المرجان البحاريب، الروبيان كي القرش، كي القشكي ابو سمكه البوسي في الامراء هذه مجموعه ديال الموارد البحريه اللي بعض منها عاد مجموعه ديال المشاكل غادي نشوفوا شنو هي المشاكل خاصه ديال الصيد هذه بعض التقنيه ديال الصيد كيما يسمى بالخيط والصناره كي يسمى بالشبكه العائمه كي شبكه التضريع كاين شباك الجار الرقاعيه، كاين شباك ثلاثيه مزدوجه في العيون، وكاين ما يسمى بفخاخ الاقفاص، التنوع البيولوجي، شنو هو التنوع البيولوجي؟ الله سبحانه وتعالى خلق لنا الكره الارضيه وخلق فيها تنوع، ما كاينش نوع واحد نباتي مثلا ولا حيواني، كاين مجموعه ديال الانواع، اذا التنوع البيولوجي هو الاختلاف الكمي والنوعي لمظاهر الحياه على وجه الارض، وهذا الاختلاف خاصنا نحافظوا عليه. واحد الاختلاف داك اللي بدا كيوقع فيه واحد الخلل واحد الخلل في التوازن و الله سبحانه وتعالى خلق الكره الارضيه هذا الاختلاف بهذه الطبيعه البيولوجيه اختاروا واحد الميزه اللي هو دقيق وبالتالي الانسان اللي كيتدخل بشكل اللي هو سلبي اللي كي كيوقع واحد واحد الخلل واحد واحد غير توازن كيخلق لنا مجموعه ديال ديال الاختلالات في الكره الارضيه في, في, في الكوكب اللي كنعيشوا فيه هذا التنوع بين 1696 و 1990 المغرب شرح تقييم الثرواتيه البيولوجيه وذلك بالاستعانه بخدمة خدمات برنامج الامم المتحده للبيئة البيئه و لقينا بان كاين 7825 نوع 7525 نوع فيها اشكال حيوانيه ونباتيه 7136 اشكال حيوانيه و 680 هي اشكال اولى انواع نباتيه أهمية ديال التنوع البيولوجي في كيتجلى في المنظومة الحية في شنو هي كيقدم الخدمات المهمة بين هذه الخدمات المساهمة في الأمن الغذائي تما كتعرفو الثروات السمكية ولا الثروات الغنوية راه دور مهم في ما يسمى الغذائي ضمان البردودية النسبية للطاقة ليد العاملة مهمة إمتصاص وتحليل النفايات والمساهمة في تخسير بحر والإنحطاط كذلك إعادة التطهير للمياه الخدمات اللي تقدمها التنوع البيولوجي، 40% من التركيب الضوئي العالمي تقدم من ضربة الحالة المجهرية، وكاين 60% من الأدوية المشتقة من النباتات، 35 مليون شخص يعيشون من الصيد في العالم، ومتين مليون فرصة عمل مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالصيد، 520 مليون شخص مرتبطة مادية بالصيد، وكاين 16% من البروتينات العالم مستخلصة من السيط. 22 مليار دولار رقم معاملات صناعة الصيد وكيعتبر منتوج الصيد مصدر البروتين الوحيد مليار من ساكنة العالم ولكن كيعرف مجموعة ديال المشاكل ومجموعة ديال الصعوبات ما يجهز تمانين من مخزون السمك البحري العالمي يعد مفرط من السنوية خطر كبير وشي ماشي انخفاض بنسبه 11% من الكتله الحيه المخزون الاسماك مقارنه ب 1977 انخفاض معدل الحجم الأقصى للاسماك المصطاده 22% 25% فقط من المخزون يعتبر جيدة جيده او نسبيا في حين ان 60% من المخزون تعتبر في حاله جد مزريه انضثار انواع بيوتيره تفوق الانضثار الطبيعي 1000 مره انخفاض كميه البلانكتون النباتي دوك الشابك ياكل منها الحوت واحد في المئه السنويه وهذا التراجع في في ب منذ 950 16306 نوع مهدد ديال القراض 765 مؤهله للقراض و 85 نوع القراض دونك راه ثم عقب اللي بان لنا راه واحد التمر اللي هو كبير بزاف 5000 نوع من كل قرض مؤهله من تم إحساء قرضت في 300 كانت 126 نوع من الفقاريات تم احصاؤها قد انقرضت في القيرا خلال القرن العشرين اذا المحافظه على التنوع البيولوجي مساله حتميه ومسؤوليه تاريخيه كتفرضها اللحظه آه، كاين توقعات ديال التنوع البيولوجي على الكل كل يراهن ماشي كل يراهن الكل يقول على ان 2050 هي غتكون كارثه بيئيه على واحد الدراسه لي محمد هذا في مجال يعني في مجال ديال الصيد الحري العلماء يقولون على ان 2050 ما تبقى حتى شي في ما تبقى الى غاديين على الطرق <متصفيق> الصيد اللي هي قانونيه الى اخره وربما لدات عمليه حسابيه نوصلوا هاد المساله هذه لكن كنتمنى انه وصلوا المساله على هذاك ديال الدول للحفاظ على الثروات البيئة بشكل هامه والمغرب بالنسبه للمخطط اللي دار في قطاع الصيد اللي هو مخطط اليوتيس اليوتيس مخطط عرفتو مخطط اليوتيس راه سالا دابا كنتسناو عندنا التعجيل ان شاء الله قريبا على اساس باش يبدا مخطط اخر للحفاظ على الثروات البيئة اللي كاعتبرها ثروه وطنيه للمغاربه اجماعي يجب الحفاظ عليها ماغليش نعطي كاين مشكل ديال التلوث راه هضر عليه السي حسن البحار وليت كتعتبر نزبله العالم البحار يسمونها نزبله العالم الكل ياكل كيصب في البحر المعامل الفلاحه البحاره سميتوا المدن كلها تصب في البحار اذا أه, البحار هذه المئات المحلي غادي <تصفيق> تولي والموارد البحرية واش غاتعيش؟ ما غاتبقاش عايشا بسبب التلوث إذن بعض المشاكل اللي كيعيشها قطاع الصيد بحال هضر عليها السي حسان الصيد في المفرد كنصيدو بلا منفكرو الأجيال الشهية الصيد في المناطق المحظورة كاين بعض المناطق اللي كتمنعها الإدارة اللي حنا كنمشيو فيها عدم احترام الراحة للبيوت ونتم كتعرفو الأهمية ديال الراحه البيولوجيه في, آه في الزياده في الموارد آه البحريه وتلوث المياه راه هضرنا عليها بعض الحلول المقترحه يجب احترام الراحه البيولوجيه انشاء ما يسمى بالمحميات البحريه وضع الشعاب الاصطناعيه في, آه في, في, في البحر خطر البلاستيك خطر البلاستيك مشكله ديال البلاستيك راه عندنا بعد الصيف على أن البلاستيك ربع الألوان تبقى إلى 450 سنة. أصدر أن البلاستيك يبقى 150 سنة في الحر ما سيديه؟ سيديه ممر لك البيئة البحرية كل واحد الرقم اللي هو مهم هو نحو 8, -8 مالي طن من نفاية البلاستيكية السنوية التي تلاح في البحر. وي فتينا في, في المجال الميه الحق الدار المجتمعات المحليه تعتمد على صيد الاسماك كتقتل السلاح في كما كتعرفوا الدور ديال ديال السلاح الكبيره معرفش الناس اللي كتخرج من الحرشه مرات طلع شي شي سلحفه كبيره رباط بحركه تعلم ديك السلاحات الكبيره نورمال خصها خصنا خصنا خصنا نحميهم انا قاش واحد حيوان اللي كي كيعمل دور مهم في المحافظه على البيئه دوك كتقتل السلاحي كتقتل ايوه كتقتل حيتان اللي وتجد الطريقه الاكثر من البناء للكوكب على الامتلال السلسله الغذائيه التي 30 اعتمادا في نهايه المطاف آه، ماعليش ن... بعض الصور التصاور تصاور حقيقيه للبيئه التي نعيش فيها آه، اللي اللي في الصندئ الانسان في حاله دمر البيئه اللي نعيش فيها هذه آه، الصور اللي هي حقيقيه هذه آه، حتى الانسان اللي كيمشي للشاطئ مثلا كيلاحظ الذوق آه فكميتوا هادو التقنيات ديال الجزر للحركه التقله اللي على هذه الصوره اللي هي متاثره البحر شوف شوف البيئه كلها كلها, كلها هذه كل الحرام المشكل البلاستيك مشكل اللي هو ولكن شي أن ديال الحريه البيئيه خلال هذه بعض الحيوانات اللي اللي في الشوارع ديالنا لماذا نرى تحسيسيه سواء بالنسبه للجمعيه المجتمع المدني كما جميع في جميع المتقدمه لحمايه البيئه ديالنا سُلحفاة فردين لازمون سورة فردين واحد حرية واحد طلاقة وحد